bincang semula kaedah penilaian hartanah kata Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng pada 30 April yang lepas, Menteri Keuangan kita telah menyarankan agar perbezaan antara valuation daripada JPPH dengan penilai swasta dikurangkan kerana beliau mendengar ura-ura daripada luar mengatakan terdapat jurang yang besar antara cara penilaian JPPH dengan value luar ataupun value, value swasta. Beliau menyarankan untuk JPPH melakukan satu gubalan bagaimana mengurangkan jurangan tersebut ini bagi mengelakkan daripada persepsi luar yang tidak baik terhadap sektor harta kita di mana jurang tersebut boleh menyebabkan keyakinan pembeli ataupun market player menjadi kurang. Beliau ada menyebut bagaimana valuation ataupun penilaian dibuat tidak hanya berdasarkan kepada comparison ataupun perbezaan sahaja tapi turut Uh, dia ambil pakai uh, penyusutan kos, jadi apakah valuation ataupun apa penilaian uh, adakah penilaian itu boleh dibuat uh, sesuka hati ataupun penilaian perlu mengikut standard-standard uh, yang telah ditetapkan oleh JPPH, pertama seperti real estate agent, segala operasi termasuklah office fee dan sebagainya telah ditetapkan di dalam tiga undang-undang utama ni. satu ialah akta dua ialah rules dan yang ketiga ialah standard jadi kita ada Malaysian estate agent standard yang ini yang dibelajar oleh semua rakan niaga baru yang ingin mengambil uh, mendapatkan rentek di NCC this one kita belajar dekat uh, course dua hari tersebut manakala valuer pula mereka ada standard mereka sendiri Dekat dalam standar tu, disebut segala peraturan yang perlu dilalui oleh badan penilaian Jadi, di dalam standar tersebut, untuk standar 11 bagi amendment yang terbaru, telah dinyatakan apakah kaedah-kaedah untuk penilaian dibuat Basically, kita boleh huraikan secara ringkas ada tiga jenis method yang perlu dilakukan untuk membuat penilaian satu ialah seperti yang menteri kewangan kita sebut um, comparison method dan yang kedua ialah investment approach sementara yang ketiga ialah cost method sebelum satu-satu penilaian itu dikeluarkan jurunilai yang bertanggungjawab untuk menilai hartanah tersebut perlu memilih so, lebih daripada satu kaedah jadi setiap kaedah yang dipilih tu perlu didatangi dengan uh, re, re, report ataupun bukti ataupun evidence yang kukuh yang menyokong hasil daripada uh, pengiraan ataupun penilaian tersebut semua uh, jurunilai tak kisah sama ada di swasta ataupun uh, kerajaan JPPH mereka semua perlu menggunakan kaedah yang ataupun standard yang sama dalam datang mendatangi penilaian jadi mungkin ada perbezaan perbezaan tidak mungkin boleh banyak kerana setiap valuer mereka perlu mengeluarkan assumption-assumption uh, mereka tapi assumption tersebut perlulah mengikut lunas-lunas yang telah ditetapkan oleh uh, standard uh, practice yang ada dekat dalam valuation berbalik kepada saranan daripada Menteri Kewangan maka apa yang diberitahu bila ditanya oleh pemberita kepada Ketua pengarah JBBH, SR Ahmad Zailan Azizuddin beliau mengesahkan ada berbagai kaedah yang boleh digunakan untuk mendatangi penilaian tetapi beliau ada memberitahu juga pada pemberita kos dan nilai adalah berbeza yang ia mungkin lebih tinggi dari nilai dan lebih rendah daripada nilai bergantung kepada approach yang dibuat tapi kalau sekiranya ingin dibuat kaedah penilaian penyusatan kos maka bukti-bukti yang boleh digunakan sebagai sokongan kepada jumlah penilaian tersebut perlu dihadirkan oleh developer, jadi kat sini ada isu sama ada kerajaan patut untuk campur tangan dalam uh, commerce uh, practice which is dengan memaksa developer untuk memberi nil kos-kos uh, yang tepat berkenaan dengan development mereka ataupun pembangunan mereka. Jadi itu soalan yang dikembalikan kepada kerajaan. Of course kalau sekiranya kerajaan merasakan Uh, Metod ini adalah penting, maka kerajaan boleh saja meletakkan ia sebagai satu syarat di dalam uh, di dalam akta Housing Development Act ataupun akta pembangunan perumahan. Bagi saya komen ketua pengarah JPPH sangat tepat, beliau memulangkan kebalik, uh, kembali kepada kerajaan untuk menentukan sama ada patut ataupun tidak memaksa developer untuk menyiarkan semua bukti-bukti kos yang terlibat dalam pembangunan mereka. Baiklah saya serahkan kembali kepada you apa pendapat you? komen you berkenaan dengan saranan daripada Kementerian Kewangan kita. Adakah you setuju ataupun tidak setuju? Sila komen dan jangan lupa untuk share, thumbs up serta subscribe. Kita akan berjumpa lagi di ruangan ulasan berita Coach Hatana. Jumpa lagi di lain kali.